Ahoj, vítejte v tvoření. Dneska si vyrobíme snow slime. Budeme potřebovat misku, věnové kuličky, PVA, lepidlo, rostok na kontaktní čočky, jedlou sodu a něco, s čím to zamícháme. Vezmeme si misku a lepidlo dáme do misky lepidlo podle toho, kolik chceme slizu. To? Teďka do toho dáme pěnové kuličky. Ty pěnové kuličky si můžete dát i na konci. A za Když si dáte hodně nebo málo kuliček, tak buď to přidejte kuličky nebo PVA ale lepidlo. Let's go To vidíš na. To je hekločka. To je ta lahti na... Tak, teďka si vezmeme jedlou sodu a roztokne kontaktní čočky. První si tam dáme, rostokné kontaktní čočky, trošku. A pak jedlou sodu a pak až to zamíkáme. Kolek. Trošku. Dobrý. To nebáš Troška. Troška. Troška. Dá to Troška. to. si jsem to Musíš mít to tak ještě. Není, abych to teď péct No. Tak tady se ještě dostat na konec a sedíme. Ježiš. Moc? Moc <laughs> to Ty seš... Mám to like. Mám to No, dobrý. Už se mi to tvoří. Teď to asi nepůjde natáhovat, co? Půjdu. Aha, Moi, c'est plus se my Máme hotovo. Jiný. Tak Ouch. ahoj.